Новий поштовий блок до роковин повномасштабного вторгнення презентувала «Укрпошта». Марка містить зображення графіті Бенксі – художника стріт-арту, яке він намалював на стіні зруйнованого будинку у селищі Бородянка Київської області, розповіла начальниця відділу поштових послуг Запорізької дирекції «Укрпошти» Анна Спіріденчук. Борець сумо, якого подала дитина. Тираж цієї марки 250 тисяч аркушів або 1 мільйон 500 марок. Марка ця благодійна. Аркуш коштує 180 гривень. Повністю весь набор коштує 206 гривень. До набору входить традиційно вже листівка, конверт першого дня і конверт художній. Кошти, які ми будемо виручимо за благодійність, 42 гривні кожного аркуша, воно піде на встановлення розрушених всіх ліцеїв, школ по нашій країні». Спецпогашення марки триватиме впродовж дня. «Слава Україні! Героям слава!»